Питання Московського патріархату в Україні. Ми всі знаємо, що Тернопільська тут, в принципі, в трьох Галицьких областях ця церква була найменше презентована і залишається так. Але Тернопільщина, вона трошки -то в цьому сенсі є відрізняється від двох інших областей, досить багато є парафій московського патріархату не так залишається Ну і головна звичайно це святиня це, це, для православних московського патріархату це Почаївська лавра і ми знаємо що там були не так давно і обшуки Служби безпеки України так. які результати цього всього і які рішення можуть бути ми відрізняємося в тому що у нас дійсно є Почаївська лавра а на лаври порядка шестого є парати і все легко реально 89 але Їхня чисельність зменшується з кожним разом, тому що більше парафів переходять. А є проблема з переходом юридична з сторони міністра юстиції милюски, які не давали нам реєстратора. В нас немає в області реєстратора, які займаються реєстрацією якраз це религійний громад тобто він є це олюбіна вона немає ліцензії тобто і не прийшла відповідно ті вимоги тобто вона не може покрити не маючи ключів не можемо реєструвати це затягує процес а плюс обшуки були ну знаєте через дев'ять місяців після повного масштабного вторгнення проводити обшуки то там вже можна було поводити де поховати я вже не знаю що тобто це запізніло ввісно всі ці обшуки але там щось знайшли Звісно, що ми це питання не залишаємо на самотіклі. ми постійно на цьому акцентуємо. Спочатку перших же днів ми обагали дійсно же ухвалення закону, який зареєструвала «Свобода» наша депутата Оксана Савчук в парламенті 72.04.2020. Який про заборону московського патріархату ми зібрали майже 100 тисяч підписів в нашій області? Свобода збирала про підтримку цього законопроекту, і ми ухвалили на рішення сесії до речі, Тернополічна перша була в цьому питанні про, з вимогою до Верховної Ради. До кабінету міністрів пачергу з Верховної Ради уходити законопроект про заборону московського патріархату до кабінету міністрів зірвувати угоду з московським патріархатом і віддати, забрати в них лавру і віддати українські церкви, тобто з нашої сторони були ухвалені всі відповідні задання рішення і дії і активність Тернополян певно що в нас найкраще тому зараз це м'яч на стороні влади м'яч на стороні офісу і парламенту але ви бачите що тут багато балачок але дуже повільно рухається в тому напрямку щоб заборонити московську церкву і врешті-врешті врешті знищити цю пла п'яту колону яка працює проти України яка є розплідником ФСБ структури яка є займається диверсійною роботою і деструктивною по знищенню нашої держави для мене залишається просто ну і неприйнятним існування Почаївської лаври яка була світиною до речі греко-католиків, Вона... просто Перепрошую, вона буде існувати, але вже тільки як українська церква, тобто вона ми тому, що це будували це, це надбання, це культурна спадщина, це духовна спадщина наших предків, і те, що вона тимчасово в воді з московська церква, це знаєте, помилка, яку треба виправити абсолютно.